А вот в Второй мировой я участвовал в нем. В апреле месяце меня призвал, ну как, я, в армии пошел, и служил лет. до конца. А, в 1949 году демобилизовался. 47 7 лет служил. На фронте я был ну, немножко давай, почти два года а потім я був в кавалерії. Перші дні повномасштабної війни в Україні Дмитро Комаров жив в Посадпокровському, що на Херсонщині. Чоловік пригадує, як бомбило його рідне селище і як змушений був ховатися в холодному підвалі. Я вже жив у, у дочері, а там налітали саме там же вот еще били, разбили ее дом, где их отдельный дом был, там все красиво было, все уничтожили, разбомбили. Ну, нам, я вот так вот, мне объявляли, что э, надо уезжать отсюда, объявили, там солдаты уже появились, а мы до этого... Ніскілька на честь в подвалі. Там холодно було пох. Будинок Дмитра та його дочки Галини окупанти розбомбили, знищили також все домогосподарство. Потім прийшлося виїхати, тому що сильно близько почали бомбити. Там для нас прямо ну, метрів 50 скинули снаряд, і ми почали боятися. Тільки ми нас вивезли, як на другий же день взирвався снаряд прямо во дворі. Выбивала окна, и стекла все летели через мою комнату, так что я, наверное, бы уже и, и не встала там, если бы не забрали. В это, очень много снарядов выпало в сам... Полісадник мій, двор. Сарай згорів повністю, там кури були, багато всього, як великий сарайник, то згорів одразу. Дмитро брав участь у бойових діях під час Другої світової війни. Галина розповідає, батько досі повірити не може, що російська армія знищує український народ. Він говорить, що зовсім інша війна. От говорить, якщо фашисти, теж не щастя, не радість, але вони, коли заходили там, город или в село, вони то. Все, остались і все. А тут же вийшли, далеко вийшли, а продовжують бомбити. Путін хоче створити єдину державу. Утім, у нього нічого не вийде, розмірковує ветеран. Все тому, що українці – вільний народ. Путін хоче зробити одне государства, щоб починялось йому, щоб все було. Затричистили українські мови все таке. Ну, ми всі українці, хоч ми і говоримо так, смішний язик, український, російський, Ну, буде, звісно, правильно говорити. Ми хочемо, щоб самостоятельно жити, не хочемо ми подчинятися Україна – це золотая страна. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.